Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Брумістровим. Попри тим, загиблого Валерій каже, Сергій пішов добровольцем. Чоловік був майстром на всі руки. Через пару днів буде вже рік. 26 лютого ми вже як. Добровільці ми вже разом створюємо. Ми приїхали на хату, світла немає взагалі, не світла, не утоплення, ну, нічого. Заслуга його була вся, що він це все і він підключав, і в нас з'явилася і вода, і світло, і утоплення. Мужик знав, знався всьому, просто всьому. Що електрика, що сантехніка, він робив все. Він такий був не дуже... Розмови, але ну, знаєте, як відчувається, що в людини є стержень. Сергій нікому не казав, що у нього розірвані зв'язки, розповідає колишній командир батальйону, де служив військовослужбовець Вадим Кривоклуб. Ну, бачу, хромає. Я до нього підходжу, ну так, почусту кажу, Одольфові, що таке? За якими там, тіп, дівчатами бігали, ну в шутку. Він каже, да я тут щось там, там на постах. Там ногу потягнув, Ну давайте на госпіталь. Казав, що зв'язки порвав. Все. Він нікому не казав. Він через боль ходив. За словами Вадима Кривого клуба, Сергій загинув під час ворожого артобстрілу. Обстріл. Досить багато обстрілів і тут не можеш згадати, чуйний, людяний відвертий. Навіть вчора з молодими хлопцями спілкувалися, які йому сини годяться. Вони навіть не очікували, як він себе буде вести, ну, як справжній чоловік. Після поранення повернувся на фронт, говорить рідний брат загиблого Олег Бурмістров. Його козивний лісник, він був лісником, працював зі мною. Він переживав за своїх хлопців, з якими разом служив, дуже їх любив. Був тут, мав поранення, потім повернувся, бо не міг, каже, я не можу залишити своїх хлопців. За словами брата загиблого, у Сергія залишилася мати, дружина та донька. Поховали захисника України Сергія Бурмістрова на Алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.